You yeah. know yeah. yeah. I'm جدها ضايعاها وما غير انا احلامه تزعجني ضايعاها بشعب دلالي ما راضي في قدر ابي يعلم بحال بيشغل